Ми сьогодні організували благодійну акцію з продажу домашніх здоби, пиріжків та хліба. Гроші збираємо на громадську організацію Сталеві Мрахи. Центр ці гроші будуть використовуватися для купівлі солярки, так як ми Волонтери, і нам потрібно від кордону, наприклад, до деокупованих там, сіл, містечок доставляти гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога йде безкоштовно, а от, ну, на солярку грошей, на жаль, не вистачає, тому ми постійно проводимо збори і сьогодні вперше вирішили зробити таку акцію з продажу домашньої здобу. Вирішили зробити такий благодійний розпродаж пиріжечків, щоб зібрати кошти, так як вже донатів все менше і менше, зібрати на паливо для того, щоб їздити, гуманітарку забирати, допомагати ЗСУ, так як я цим займаюся з початку війни, коли була тероборона, я пекла, я сама повар по професії, і мені треба, щоб були всі ситі. І от така ідея до мене прийшла вночі прямо, так як дали мені Сталеві мурахи, там де ми з ними співпрацюємо. Борошна, олії, і ми там вже все добрали і вирішили зробити таку акцію, ну, щоб зібрати небагато хоч коштів, спробувати. Якщо у нас вийде все, ми готові продовжувати далі. Сьогодні піде, пілотна сьогодні акція. Взагалі плануємо хоча б раз у два тижні, якщо все буде добре, ну, такі акції проводити. Запрошую долучитися до сторінки Сталевий Мурахе Центр у Фейсбуці. У нас там виходять всі анонси, також звіти, тому запрошую.